Seuraavaksi tehdään jälkiläisiä, eli risteytetään kaksi tämmöistä perosta, jotka ovat kummatkin heterotsykoottista punaisia, punaisia perhosia, eli kummatkin ovat muotoja heterotsykoottia, eli vastin kromosomista löytyy tämä dominoiva alleeli ja sitten tämä resessiivinen alleeli. Mitä siis tapahtuu? Öö. Katsotaan ikäänä, millaisia sukusoluja nämä tuottavat, eli tässä siis tapahtuu tällainen, tällainen tota, risteytys. Tässä on vanhempien P1-polvi tai P-polvi ja sitten nämä tuottavat sukusoluja kun ovat tota, meiosissa, siellä vastin parit jakaantuvat, herkäänevät toisinsa, niin menevät tämmöisen rinnakkain ja siellä sitten tapahtuu tämän sukusolun jakaantuminen ja syntyy sitten sukusoluja, josta löytyy sitten isoessään tai sitten pientä S, -s ihan kummin päin se on tuohon on sitten kromosomit liikahtaneetkaan, mutta tässä nyt on tämä <köh> Suhde kuitenkin sama, että puolet ja puolet syntyy kummassakin, kummallakin yksilöllä sitten näitä munasoluja tai esiittiösoluja. Nyt me teemme sitten jälkeläisiä. Ja tässä tulee tämmöinen risteytystaulukko piirrokseen seuraavaksi. Siinä tulee tämmöinen neljä muuttujaa ja ne muuttujat ovat nyt ne sukusolut, jotka tulevat mahdollisesti liittymään toisiinsa. Tänne mä laitan koiraan tänne yläpuolelle ja tänne mä laitan naaraan mahdolliset sukusolut. Ja täältä mä poimin. Mahdollisia sukusoluja tulee semmoisia, missä on tämä dominova, punainen väri ja sitten on suku, tämmöisiä so, soluja, missä on tämä presensiivinen alleili tämä värin suhteen ja naaraalla on täsmälleen sama tilanne iso ässä ja pieniässä, mitä sukusoluudin monosoluuksi tulee. No, monohybridiristeytys, tämmöisten taulukkojen tekeminen, niin on hyvin tärkeää ja opetelkaa, harjoitelkaa ihmisille tekemistä, että tämä sujuu kuin vettä vaan, että miten sijoitellaan nämä eri Sukusolut ja miten näitä yhdistellään. Hommahan menee siten, että nyt jos sattumalta munasolu ja sitiosolu yhdistyy, jossa on tällaiset alleelit, niin nyt tulee yksilö, joka on punaisin, tuota värin suhteen. Tämän dominoivan no, domino alleelisuuteen. No sitten tulee tämmöisiä veijareita, joilla on iso ja pientässä kuten vanhempansakin. Ja miten mä nyt tämä, nämä poimin, niin otin täältä. Se on SN ja ylhäältä pienen s. Eli nyt nämä yhdistetään tähän tulevaan laatikkoon sivulta ja ylhäältä. Tehkää silleen, että tämä dominoiva ominaisuus, jos se sattuu siinä olemaan, niin laittakaa se aina ensimmäiseksi, koska silloin sitä on helpompi tulkita. Ja sitten tässä tapauksessakin sinne tulee tämä pikkuinen s. Tulemme perhoen ja kasvain. Nyt tulee sitten yksilö, jossa on tuota, peittyvät resessiiviset alleelit tämän värin suhteen. Ja nyt pitäisi katsomaan, että tässä me näemme tämän näiden mahdollisten jälkeläisten jakautumaa, niiden genotyyppiä ja sitten pitäisi katsoa, että minkälainen fenotyyppi. Tulee punaisena on ihan varmasti sitten tämä yksilö, jolla on tämä dominoiva alleeli kummassakin Tietenkin nämä heterotsykootikin tulee punaisiksi, tietysti se dominoiva alleeli jyrää sinisen alleen. Mutta sitten tämä viimeinen on puhdas homotsykootti, Resessiivisen alleen suhteen ja tämä nyt oli sitten tämmöinen sinisiä jälkeläisiä tuottava, tuottava porukka. Joten me saamme suhteen sitten kolme, 1, 2, 3 suhde yhteen tuota, punainen ja sitten 25 prosenttia sininen. Tässä. Tilanteessa, kun kaksi heterosykoottista yksilöä ristetään keskenään, niin tulee myös esille tämä Mendelin toinen sääntö, eli erkanemissääntö. Silloin tämän tietyn geenisuhteen, kun ristetetään kaksi heterosykoottista yksilöä, jälkeläisissä ilmenevät molemmat ominaisuudet tietyssä lukusuhteessa. Ja nythän se lukusuhde oli tämä. Tällaiset jälkeläiset tulisivat eli käytännössä jakaantuma, jos mä näin laitan, niin tulisi olemaan tällaiset veijarit, kun se tulee eli vähemmistöporukka 25 prosenttia sinistä, loput 75 prosenttia punaista. Öö, Nämä on fenotyypiltään täsmälleen samannäköisiä punaisia, Genotyyppi ero löytyy yhdestä. Sitä ei päälle päin. Kyllä nämä täytyy tehdä tämmöistä takaisin risteytystä, jotta sen pystyy katsomaan, että onko se homozygottivai suk yksilö Siitä lisää seuraavassa videossa.